iming ni amale kita ni maka kita harap mudah-mudahan nabi SAW lah yang akan menjadi pensyafa'at nah tu pun dengan izin Allah taala kalau Allah taala tak izin pun maka nah ni kita duduk di dunia ni semua Allah taala tahu berlaku kecil besar hak kita buat semua Allah taala tahu patu Allah lah ia ya pragman sendiri siapa sepatutnya dapat syafa'at Hani hak jelas jelas dah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Yawma idz-zillata fa'ash-shafa'atu illa man adzina lahur rahman waraḍiya lahu qawlan.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 Ayat 109 sampai 112 surah Tauhah. Oh, Samung daripada ayat-ayat sebelum pada ini, hubungnya dengan hari mahsyar, iaitunya hari kiamat. Yang Allah Ta'ala firman ayat 109 ini, pada hari itu, iaitunya hari kiamat, tidak berpedoh syafa'at dari dan kepada sesiapa pun. Daripada dan kepada sesiapa pun. Tak ada pedoh. Kecuali siapa tu? Kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah Yang melimpoh-limpoh rahmatnya Dan kepada orang yang diredo'i perkataannya Nah ni lah kita duk harap benar-benar Kalaulah imen ni Amal kita ni Maka kita harap mudah-mudahan Nabi SAW lah Yang akan menjadi Pensyafaat Nah itu dengan izin Allah Ta'ala Kalau Allah Ta'ala tak ta izin pun Maka syafaat tu tak ada Boleh hui kepada siapa-siapa Lepas tu Dan kepada orang yang direzai perkataannya Siapa tu Yakni pada hari kiamat Tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi Atau mendapat syafaat pertolongi Kecuali orang-orang yang diizin oleh Allah Untuk memberi atau mendapatnya Alhamdulillah Ini Wallahu'alam kita suruh kepada Allah Siapa yang Allah nak-nak pergi -nak Apa bagi izin kepada nabi supaya syafaat. Sebab ke apa tu? Ya andamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang dihadapi mereka. Dari soal-soal dunia. Ha ni, kita duduk di dunia ni semua Allah Taala tahu belakang. Kecik, besar hak kita buat. Semua Allah Taala tahu. Lepas tu Allah lah yang program sendiri siapa sepatutnya dapat syafaat hal ini yang jelas-jelas dah bagi siapa yang dapat syafaat bermaknanya orang tu hidup dia di atas muka dunia dia hidup molek, hidup baik walaupun ada dosa sikit sebanyak tapi dia selalunya minta ampun bertaubat minta supaya Allah kikih, buah kejahatan dia dari hidup boleh jadi kejahatan dia dia duduk sakuk dengan goto dengan goto ni Siapa kena bawa pergi Siapa akhirat Masya Allah ni, piko dosa piko dosa pergi ke akhirat Tapi Allah yang lebih tahu Siapa yang sepatut Siapa yang tak sepatut menerima syafaat Allah lebih tahu Apa yang manusia buat di atas muka dunia Dan apa yang di belakang mereka Dari perkara akhirat jadi Allah tahu berlaku, tiap-tiap orang nasib dia Gapoh, hak akan berlaku Hak berlaku dah Masya Allah, hak ni Allah dia atur siap-siap dah Kita nak gi Nak gi uka semula Allah, yeah. hak ni ada satu Satu semangat kepada kita Iaitunya doa Nabi katanya, tidak akan ubah Al-Qadar Kecuali dengan doa Ini duduk di Allah tak ada Daripada hadis ni lah. Nabi, raya supaya kita ni suruh banyak doa. Suruh doa, suruh banyak. Minta dengan Allah. Minta lah mana? Ya Allah, kalau sekiranya, mung takdeh hidup aku di masa depan, tak boleh. Minta lah, we mung ubah karah tak boleh. Akan perkara boleh. Ini kita harap lah siapa tak tahu masa depan dia. Dia nak gi wak dah apa dengan siapa nak gi duduk mana. Jadi macam mana adalah hidup dia tak ada siapa tahu. Tapi apabila kita faham, kita reti, maka kita usaha wujud jadi hidup kita pun betul dengan cara Islam. Imej kita kuat, amalan kita sahih. Cara pergaulan kita sesama manusia pun molek. Jujur kita ni tak ada benar-benar yang duduk feng dalam hati kita niat tak mula dengan orang. Nak khianat, nak menipu, kau nak karuk. Tak ada. Ini dasar orang Islam. Dasar suci, bersih, zahir dan batin. Lepas masa depan kita tahu tak kita nak jadi apa? Allah Alam kita tak tahu. Boleh jadi kita tengok orang berjuruh, berjuruh, berjuruh mula. Tapi, beban pelanciwit dia lagi jadi kau tak mula. Wa'li'in Ya'zubillah. Ada setengah-setengah orang jahat, karuk tapi Akhir sekali, ia, ia jadi mollak. Hal ini Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Bila kita tahu, kita kena minta sama dengan Allah supaya Allah tunjuk jalan yang sebenar. Alhamdulillah. Sedang mereka tidak mengetahuinya oh, secara meliputi. Wa la yuhaytu nabihi ilma. Ini tu heraya, <Sindanya> manusia tak tahu. Rai la'iyat, satu-satu kalau tiap-tiap kalau yang nak buat, ia ya tak tahu inilah yang Allah qayy di dalam awal surah ar-rum ya'lamu ya'lamu nazahiran al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhiratihumul ghafilun awal surah ar-rum Allah Taala qayy manusia hanya tahu gapo ya'lamu nazahiran min al-hayati dunia mereka itu hanya tahu zahir hidup kehidupan dunia tapi tak tahu gapa di sisi Allah Taala ani flek lap ataupun benar hak Allah Taala taruh tak cerita kepada siapa-siapa dia -siapa katuk di sisi dia tapi cuba kita perhati ayat 111 hak ni bagi orang yang hidup dia tak molek di atas muka dunia masya-Allah kenapa tu wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum dan segala muka akan tunduk dengan berupa hino kepada Allah yang tetap hidup. Maksudnya apa tu? Muka-muka manusia pada-pada hari itu, hino yang boka pada. Sama dengan ayat yang kita selalu dengar pagi-pagi hari Jumaat. Kita baca dalam surah As-Sajjidah. Walau tara'idhil mujrimun. Naki suru usihim inda rabbihim Kalau mong tengok Hey Muhammad Siapa tu? Al-Mujrimun Orang-orang yang banyak dosa Orang kafir, orang munafik Orang banyak dosa, orang fasik Dan sebagainya Naki suru usihim inda rabbihim Boko pada puak-puak dia Malu Dah tahu nak tak muka mana orang Malu di Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Masya-Allah. Ni ayat ini sama. Hampir-hampir sama dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah yang tetap hidup waqad khabaman hamala zulma Lagi kekal mentadbirkan uh, makhluk selama-lamanya. Ini dia terjemah al hayil Qayyum. Dan sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang yang menanggung dosa konsolimi. Masya Allah Sangat-sangat rugi Orang yang bawa Dosa dia, dia Sampai ke hari kiamat Cuba kita tengok sikit tak Ini dalam tafsir ibnu Kathir ni Sebagai reka Al-Misbahul Munir Muka 854 Berkata Abdullah bin Abbas Dan lain pada tu lagi Ramai ulama-ulama Pakat wayak pensi yang diawakan Wa'anatil wujuh Maknanya pakat bokok Tunduk pala yaitu nya Abdullah bin Abbas kata-katanya khada'at wa dhallat wastaslamat al khalaiqu li jabbarihal hayy alladhi la yamutu al qayyum alladhi la yanam semua muka semua makhluk pakak rendah diri pakak rasa hinu di -hi, rasahinu, Allah yang hidup tidak akan mati selama-lamanya Allah taala tak mati dah al hayy maknanya yang hidup tetap selama-lamanya al-qayyum yang gagah perkasa yang tak biasa tidur masyaallah nah wa huwa qayymun ala kulli shay'in yudabbiruhu wa al-kamilu fi nafsihi alladhi kullu shay'in faqirun ilayhi la qawama lahu bih dengan raka Allah lah yang jaga selalu galo yang sempurna dan semua tiat-tiat cara bakat-bakat berhajat kepada Allah Taala berlaku. Masya-Allah, ni perkatei Abdullah bin Abbas. Seterusnya, so, Jawab mari di sini. Ada dari satu hadis Nabi SAW alaihi hadis kursi deh. Hadis kursi iaitu nya yaqulullahu azza wajalla wa izzati wa jalali la yujawizuni al-yawm zul muzalim. Ni Allah Taala royak. Dengan Kehebatai aku dan kemuliaan aku Tidak ada seseorang pun pada hari ni Zoleng dia tu boleh buat Benda yang dia sukai Maknanya Tak ada dah zoleng pada hari ni Siapa nak buat kepada siapa tak ada Ni hubungi dengan hari akhirat Yang Allah tak ada nak balas Siapa-siapa mengikut Seadik-adiknya Sehingga apa tu? Dan ada hadith rakyat katanya. Nabi SAW, Iyakum waszulma fa'inna zulman zulumatun yawmal qiyamah. Beringat-beringatlah kamu zolim. Hata zolimi. Duk di buat zolim kau re, buat kau menata, buat kau makhluk Allah Ta'ala. Jangan ingat molek. Ingat molek hari Jangan buat zolim. Walaupun sikit pun tak boleh. Sebab apa Sebab apa tu? فَإِنَّ الظُّلْمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sebab kezalimi yang orang buat saat ni, gelak-gelemak lah sikit lagi pada hari kiamat. Dia duduk dari gelak. Cik tu, orang dia duduk dari gelak-gelemak, tak, tak tahu nak gimana. Orang tu banyak zalim. Sama ada dia zalim kepada diri dia sendiri, kepada bining dia, keluarga dia, anak dia, kepada orang dan sebagainya. MasyaAllah, maka duit tengok. Qaraq chan. Nah, boboh dalam poket dia, masuk di dalam tangan dia. Hak orang jadi hak dia. Menipu, khianat, kelong. ikutlah kita nak sebut gapo. Ni masuk dalam hadis ni belakon. Apa apa tanah lagi manusia yang mikham 1 DS pahanda. Nanti mikir nanti nak nak Boboh dalam poket dia. Nanti nak boleh nak kaot banyak. Nanti tak ada roh manusia. Dia tak ada takut kepada Allah taala so dia dia rasa tanya boleh buat belaka. Dia berasa katanya dia boleh buat belaka. Sab dia. Nanti tua sikit lagi nak tabat. Dia mikir macam tu. Ha nah, tulah. Bila kita tengok manusia tabiat dia cara gotu, tu cara go to, ni banyak yang manusia ada buat. Masya-Allah. Nah, so lagi. Ho pandai besar sekali. Dosa ataupun zoni iaitu nya syirik. Nah tengok, tengoklah ulama ya, dia ya tersangkut juga. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah satu kezaliman yang sangat besar. Lepas tu Allah Taala akhiri ni hak -ha -ha -ha -ha dalam ayat yang saya baca ni tak? Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wa la hadhman. Ayat 112 11, ni. Dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang soleh Allah ani kita harap benar amalan kita akan menjadi amalan soleh, amalan yang jernih, yang molek yang kita akan tawai kepada Allah Taala sikit lagi. Amal soleh ni ulama pakat sepakat katanya dah kena dengan perintah Allah dan betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tu itulah amal soleh. Kalau tak kena dengan dua ni, jangan harap katanya nak jadi amal soleh walaupun rajin walaupun berasa katanya kena Bulak Bulat getah. Tak, tak, tak. Tak, no. Ingat molek tu. Tarif amal soleh. Turuk perintah Allah betul dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah amal soleh. Sebab Nabi sebagai contoh. Kalaulah kita, minta maaf dah. Tak ada tak mengepek ke apa ni. Kalau sekiranya kita duk buat, tak berasa katanya honing molek. Contoh ada tak? Tak ada. Maka sia-sia kita buat. Saya misal mudah-mudah. Misal katanya, kita Subhanallah, lepas ada semayah. Subhanallah, Alhamdulillah, lah, apa ni? Uh, Allahu Akbar. Nabi, dia adalah buat cara-cara tertentu. Ada Nabi baca 10 kali sekarang. Ada baca 25 kali sekarang. Subhanallah, 10 kali. Ada juga. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. No, ayat katanya, tuk-tuk. Baca tu, ada 25 kali. Adanya, 33 kali. Kita, misal saja Aku buat seorang sikit Nabi wa'ah. Aku nak baca seratus sini. Lepas ada semayan anak kali. Bila wassabah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa seratus? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seratus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar seratus. Kalau kita tanya. Seratus dengan 33 orang mana banyak? Ceraklah seratus banyak. Oh. Tapi kena tak dengan ajaran Nabi? Tak kena. Nabi tak ada orang kali. Seratus. Nabi raya katanya. 33, 33 33 33. Lepas tu cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in Cukup 100. Siapa baca hok ni tiyak tiyak akan lepas pada semayar dosa dia akan diampun semua walaupun banyak buih laut. Tapi kita gi duk lah aku nak baca 100, 100 lebih banyak ada 33. Keno dak dengan ajaran nabi? Tak kena, bukan amal soleh. Kalau kita nak gi buat masalah ni tak apa kita nak pergi baca masalah lain kita duk dia dia puah-puah duk saja subhanallah subhanallah subhanallah nak 1000 kali pun tak ada apa sebab apa sebab buk, dia bukan amalan lepas pada semaya dak dia ya, amalan tu apa ni yang Allah royak kata wahumai ya'mal minas sadihat wa huwa tengok siapa yang buat amal soleh sedangkan dia beriman dia sama dengan ayat ini. duk di dalam surah apa ni surah an-nahli Ne, ayat belum pada ni Dalam juzuk 14 lagi Allah raya katanya Siapa-siapa yang beramal salih Wahua mu'minun Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah Orang yang dia buat amal salih Serta dengan dia berimil Tuhajjani Fala nuhiyannahu Tengok ni Orang yang ngaji nahu dia tahu Nescayo babo babo kok pondo dia terjemoh Nescayo kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Walanajizian Nahum Ajarohum Biahsani makanai bimakanu yaamadun dan Nescayo kami akan wi kebaik ke kepada Dia keduduk ke iaitunya, pahlaw, pahlaw, syurga. ya itunya pahlo balas saya pahlo ya itunya surga bimakanu yaamadun dengan apa yang mereka itu amal masa duduk atas dunia. Sebab tu kita kena wujud jadi aman soleh iaitu cara hidup kita atas muka dunia. Neh akhir sekali maka tidaklah seharusnya ia merasa takut di dianiyai atau dikurangkan sedikit pun dari pahalanya. Ini orang beramal soleh. Orang berjuruh, orang baik. Orang yang dalam rabob dia yang panggil keropong jon. Semua molek belaka insya-Allah. Kalau mati hari ni pun tak ada pelak. Tak ada takut sikit abuk. Aku, aku duk ala kubur sini. Kalau sikitnya kita yakin katanya kita aman soleh. Tapi hok duk bosengnya ah. Kalau dia tanya takut dak kan mati? Hoi ah. eh, jangan jangan dia tanya. Aku takut. Sebab apa hok tu tadi nak buat lagi, hok tu tadi nak. Nak nak nak nak selesai lagi. Hah, sebab apa? Sebab duk takut boseng hok tu. Hutai orang tak bayar, mengumpat banyak. Hmm. Datang ke orang yang tak berhenti-berhenti. Maka orang itu gonding-gonding-gonding. Oh, banyak. Apabila nak selesai, mati depan kita dah. Itulah. Kena selesai seorang dalam hidup kita. Triumfram, tuqwik nanti. Duduk dalam kubur. Lepas tu, kita akan bakik sikit lagi. Dalam keadaan kita, menjadi ahli syurga, insya allah. sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.